Kiitla! Kiitla! näin vaassa kaiken nyt mä teen. se sinäkin, kun tätä tahtoo kumpikin. Nyt syöksyy sukkula venukseen. Miksi mitään niin kuin mä sanon? Miten sä luulet, me toijalle jälkeen päästään mihinkään laulu?